Na shledanou! Na shledanouuuu. Na skladanouuuu. Na shledanouuuu. Na shledanouu. Na shledanouuuu. Na shledanouuuu. Na Na <stějí coworkers> A na shli!